Microsoft Office 365 sisältää opiskelussa tarvittavat ohjelmat, esimerkiksi Teams-sovelluksen, jota käytetään verkko-opinnoissa ohjaukseen ja viestittelyyn. Voit käyttää Office-sovelluksia asennettuina työpöytäsovelluksina tietokoneella, tabletilla tai puhelimella tai online-sovelluksina verkossa. Aloita Office-sovellusten käyttö Office 365-palvelussa. Kirjaudu sisään sedutunnuksellasi. Voit ladata ja asentaa työpöytäsovellukset. Katso erillinen asennusohje. Voit luoda, muokata ja jakaa dokumentteja online-sovelluksilla. Voit tallentaa dokumenttisi OneDrive-pilvipalveluun. Voit käyttää niitä eri laitteilla ja online-sovelluksilla. Voit myös jakaa dokumenttisi.